Bon dia, Babers! Bon Ens trobem ara mateix en un dels llocs on et podres reunir amb els companys i companyes entre classe i classe. Aquest és només un dels espais que tindreu, se voleu agudir, de tota l'experiència de la Facultat de Ciències. Així que anem a descobrir-la! <fixi> Aquesta facultat és el centre neuràlgic del campus. Això què significa? Doncs que passareu per aquesta facultat tant si estudieu aquí com si no. Nosaltres mateixes ens hem passejat per aquests passavisos per anar d'una banda a l'altra i del campus. I també ens hem perdut. En el vídeo de biociències us explicarem com no perdre-nos per tots aquests laberins. Així que, no us ho perdeu. De fet, un extrema porta cap a Medicina i l'altra cap a Enginyeria. Tot connectat per les ciències. Si hem de descriure facultat amb una sola paraula, nosaltres ho tenim molt clar. I és que és diversitat. És un espai molt, molt, molt, molt gran d'aprenentatge i, a més, té un plus i és que comparteix espai amb tota la gent de Biosciències. De fet, es parla que les dues facultats són com un minicampus de la UAB, però totes aquestes parets. Les dues facultats treballen molt bé juntes i tot i que sempre trobarem petites competicions internes per veure quina és millor que l'altra, conviuen bé i els hi funciona això de compartir espais. De moment. El terme de diversitat està reforçat amb tots els continguts i tots els graus que acabes aprenent aquí, perquè realment tens molt, molt, molt per escollir. A la Facultat de Ciències, el tenir tots els graus al mateix edifici facilita molt conèixer companys que em siguin del teu mateix grau i fer molta pinya en tota la facultat. Si vols, per exemple, venir estudiar Geologia i Ambientals, el que has d'agafar és la motxilla, aquella que utilitzes pels festivals, i venir aquí. La necessitaràs per anar per tot, tot, tot, tot Catalunya. Des del Priorat, passant pel Pirineu, anant després a la Costa Brava... Que ets més de física, química o nanociència? Cap problema. Aquí agafes la teva bata i a explorar tots els laboratoris, que en tenim molts. Des dels laboratoris de nanociència fins als d'òptica, com aquest. Però no només això. També s'utilitzen altres aparells que ofereix el servei de la UAB, com el de microscòpia o el de ratxics. I si el que t'interessa més són les matemàtiques de la estadística, cap problema, perquè en aquesta facultat t'ho posaran molt fàcil per desenvolupar i fer créixer les teves actituds. La Facultat de Ciències disposa d'una alta diversitat d'espais de suport a la docència, des de laboratoris, de física, nanociència, nanotecnologia i química, fins a aules d'informàtica, de mapes i de microscopia petrogràfica, que us permetran experimentar des del primer curs. I si encara dubtes de la diversitat que hi ha en tota aquesta facultat, també trobareu fins i tot una paxera. Home, Ana, explica -ho bé, a veure si es pensaran que això és l'aquarium. És veritat, tens raó, Sandra. És un espai ple d'ordinadors amb unes finestres de vida i unes rejoles que recorden, bàsicament, això, una piscina. Aquesta facultat està connectada a molts centres de recerca, com aquest, el de matemàtiques. I no només perquè molts professors hi treballen. L'enorme quantitat de centres d'investigació del nivell que envolten el campus facilita que els estudiants puguin impartir classes, eh, fer les pràctiques i fins i tot quedar-se a treballar aquí. Però el més important sou vosaltres, els futurs estudiants. Ja sabem que el paper dels estudiants és molt important i que sempre tots teniu aquella por el primer dia d'arribar i no conèixer cap persona. A tots ens ha passat. Com veieu, és una facultat amb molta vida. Els passadisos estan plets de gent xerrant, prenem el cafè, representant un examen... Les taules que trobem cada dos per tres permeten poder fer de tot sense haver de sortir de la facultat. Però si preferiu un espènis tranquil·let, cap problema. Aquí teniu una biblioteca on podeu concentrar-vos al màxim. I a més, podeu desenvolupar unes aficions que potser no sabíeu ni que teníeu. Els escacs de la biblioteca de la facultat es troben fora de servei per la Covid-19. Consulteu abans la vostra consergeria de confiança. I si el que necessites és descansar, t'ho posem molt fàcil. La plaça del rellotge del sol és un espai perfecte per prendre el solet entre classe i classe. Aquí fins i tot us podeu trobar amb els castellers de la UAB, els Ganàpies. I el més important, aquí al costat, està el bar. I si t'has quedat amb ganes de més, que ja sabem que sí, només tens una solució. Venir estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentre mentrestant, recorda que et pots subscribre al canal de YouTube de la UAB.